Я знаю, сполниться Мами лише чекаю Господи тебе Приходь скоріше, чекаю Господи тебе Приходь скоріше, я не Закончена, ця занечищена земля вже не для мене, тобою лише, і створ живе, нема ми ліше Чекати. Приходь скоріше, чекаю, Господи, тебе. Приходь скоріше, уже на обрій кінець. Долини плачу, весіля, люблячи, оте. Нас призначив, тобою ми не Скоріше і щастя більшого в житті. re no. <laughs>